Барселона – столиця автономної провінції Каталонії, найважливішого з економічної точки зору іспанського регіону. Місто є важливим промисловим і торговим центром не тільки Іспанії, але й всієї Європи. Місто дихає історію. Кожен камінь готовий розповісти свою легенду. А всі сучасні пам'ятники – гідні як мінімум гімну чи оди. Словом, Барселона – місто мистецтв. Якщо ж ви прилетіли до Барселони на декілька днів, тут є на що подивитись. Головне – встигнути. В цьому відео я підготував список цікавих місць, які можна відвідати в Барселоні з мінімальним бюджетом, або взагалі безкоштовно. Звісно, в деякі пам'ятки, щоб увійти всередину, потрібно заплатити, але й вони так вас дивують своєю зовнішньою архітектурою. Вивчення міста пропоную розпочати із серця міста площі Каталонії. Це одна із найбільших площ Іспанії, від якої в бік моря йде головна пішохідна вулиця та за сумісництвом місцева визначна пам'ятка. Бульвар Ла Рамбла кордон між двома кварталами готичним та Раваль. Тут вдень і вночі ви можете зустріти абсолютно різних людей, туристів, що прогулюються й корінних жителів Барселони. Неймовірно вражаючий парк цитаделі розміщений в районі Старого міста. Цей оазис в центрі мегаполіса – справжня перлина міста. Колись на цьому місці була військова цитадель, що обмежувала надто волелюбивих іспанців. А через століття каталонці символічно змінили призначення цього місця. У 19-му сторіччі Джузеп Фонсере і частково Антоніо Гауді створили чудовий монументальний фонтан неймовірного розміру каскад, виконаний у бороковому стилі. Фонтан зовні виконаний у формі тріумфальної арки, центром якої стала фігура Венери, яка виїжджає раковиною. Оточують Венеру численні постаті міфічних тварин та морських істот. Бронзова скульптура Аврори вінчає кам'яну споруду. Неподалік від парку знаходиться ще одна цікава та відома пам'ятка – тріумфальна арка. Її звели спеціально до міжнародної виставки. Вона виконувала роль головного входу на територію. Унікальний стиль, незвичайне поєднання кольорів, продумана скульптурна складова – все це дозволило архітектору Джузеппе Веласака створити величний монумент. Храм Саграда Фамілія – найвідоміша пам'ятка міста, головний довгобуд планети та проект церковного барселонського архітектора Антоніо Гауді в районі Ешемпле. Храм будують з 1882 року до нині. Квиток коштує 26 євро. Щоб не стояти в довгій черзі, раджу купити його на офіційному сайті. Також біля Сагради є невеликий парк з озером, в якому можна погуляти, відпочити і поспостерігати за мурашником з туристів. На гору Мужноїк і площу Іспанії зі співочими фонтанами потрібно подивитися хоча б раз у житті. На схила гори Мужноїк знаходяться численні сади та суміш вкрай цікавих історичних місць. До того ж, на вершині пагорба є великий панорамний оглядовий майданчик з неймовірним 360-градусним видом на все місто. Біля підніжжя гори Мужнюїк, в стінах старої будівлі Національного палацу Барселони розташований Музей Національного мистецтва Каталонії. Саме тут можна побачити сотні творів художників, від середньовічних фресок до сучасних інсталяцій. Вхід безкоштовний в першу неділю місяця та по суботах з 15.00 в решту часу 15 євро. Перед музеєм височіють чотири іонічні колони, як символ Каталонії. Колони примикають до легендарних співаючих фонтанів, що з'явилися після всесвітньої виставки в 1929 році. Унікальність цих фонтанів в світлових ефектах, які створюють ілюзію зміни своєї форми. От тільки пам'ятайте, що співаючі фонтани працюють тут не щодня. Також у місті можна заощадити на інтернеті. В Барселоні працює велика та абсолютно безкоштовна Wi-Fi-мережа. Шукайте в своєму списку доступних Wi-Fi-з'єднань на своєму мобільному пристрої «Барселона Wi-Fi» та заощаджуйте. Для тих, хто шукає спокій в Барселоні, не втрачаючи місто з поля зору, варто піднятися на оглядовий майданчик, розташований на одній з найнижчих частин гори Можнуїк Садимі Рамар. З них відкривається чудовий вид на все місто під кутом 270 градусів. Барселона справді вражає, неї можна легко закохатися з першого погляду. Будьте впевні, ви повернетеся сюди знову і знову. І навіть не важливо, в яку пору року, влітку чи взимку, навесні чи восени, каталонська столиця завжди неймовірно прекрасна.